Ale ne, vždycky to vyjde. My jsme tak trošku čekali, proto další skladba, kterou vám zahrajeme, nebude naše. Je to Greenhornská píseň a je to píseň, kterou jsme tady strašně leta zahajovali Vánoční, kantribády, které většinou se konali třeba 23. prosince nebo 20. prosince a tak. Takže, a protože je před Vánoční ta píseň, tak je oválcí. Já bych vám chtěl strašně moc poděkovat, že jste dneska přišli, protože já po... 20 letech hraní, na zábavách, na plesech a těm všem řezníkům a těm. Musím říct, že jsem úplně nejspokojenější a je, baví mě úplně nej, když lidi stejně jako vy, přišli na tu muziku. Posloucháte, bavíte se a prosím vás o potlesk pro vás, protože na to hrozně rád a děkuji moc, že jste tady. Díky. A my to teda asi i za rok, tak, a poslední sklaba, kterou vám teď zahrajem, se jmenuje Na vánoc ráno. No, pásne obce Valaši možná, ne? <laughs> to je pustilý Bethlehem, ale... <laughs> jo, ale... <laughs> Takže? Na ráno, ještě trejdete kdybe, Mám na noce from A teď je u mě Děkujeme. Děkujeme, ahoj! A teď jde kapela. A teď jdou. Teď přijdou legendy, prosím Teď legendy. Moc se na Ahoj!